بعد ما رجعت من الدكتوراه ما كانش في حد يعرف كتير عن العلم ده علم دراسه الحفريات الفقاريه وكنت دايما بشارك في محاضراتي ان انا عندي حل عايش ليه ان انا اعمل مدرسه للحفريات الفقاريه طبعا انا كواحد حابب التخصص كنت طبعا عاوز ولد في الاول لكن اللي طرق الباب هم البنات. لما رحت له او ايمان زميلتي علشان نتدرب معاه هو شافنا بنات مش هنقدر نقوم بالمهمه دي لان شغلنا بيحتاج زي ما احنا قلنا بيت في الصحراء وسفر وتعب ودي يمكن مؤهل للرجال أكتر وكمان مجتمعيا يقبلوا الراجل يعمل كده عن البنت وهو كان عنده القناعه دي ان احنا يومين وهنمشي ومش هنكمل الموضوع بس يعني احنا اثبتنا له ان احنا جدعان. احنا كنا بنشجع بعض على كل حاجة فطبعاً لما كنا بنطلع رحلات ما كانش في عقب بتقف قدامنا او حتى لو في عقب بتقف قدامنا كنا بنحاول نحنا نتجاوزها مع بعضينا في رحلة المنصورة سورس كانوا اكثر من رائعين فعلا منظمين جدا منضبطين بدرجه عاليه حريصين على كل عظمه او حفريه بنطلعها من الارض وكانت تجربه فعلا غيرت قناعتي تماما ان مش بالجنس او بالجنس ده هو اللي بيحرك اي واحد لمستوى النجاح هو الشغف وحبه للي بيعمله